على بارد، على بارد، ما مكان للاعاصير الطريق واحد للخروج منه أنا ببلاش، مو بلاش أنا ببلاش، لو اتفتحت ما بهداش، لو مش هدي ما تتحداش، أنا كنت زمان ما بشربهاش، كلام بلايك ما بيتقالش، اسمع مني وما تتقالش، حكي ودينك أنا ما بقبلش، حكي اخواتي ما بتقاولش، هلقيك علي ما تستحملش، لو نمشي طريق ما بتكملش، كفاية عليك ما بتكملش، لو اقترحت ما بتكلمش، أخطأ بكيف ما بتتعلمش، بنوف عليك ما بتحلمش، أحلامك لأيامك وما تخافش، صاحب ناسك ما بتوفرش، خليك أقوى وما تضعفش، وأعطيهم يزن الراب بيعمل برش دور مرض او عمل سرش هتلاقيني هنا موجود اتمنوا في يوم ايام التعوم بعد ما متفضل موجود طول عمرنا معايش مجهود كلام كبير ملغش حدود هتروحوا فين من القلوب هتروحوا فين من الغموض في شباب محتر مش عارف ازاي اختار على اهلي بوار وعارف انه زمن غلطان، بطل الله بيضربوا نار، وجود الواضح من احرار الجنه في ارض وابلغ نار، وجود الواضح فيه اسرار، لو مش فاهم سلام نار، لو فكرت انك كبير، مش فاهم انك تسيء، كلام بطل ملهوش كبير وجود الرياضة هتبقى كتير، اخرك كنت المليو سرير، أنا ما بلاش ما ليش اخرك ما انا كنت مضغوط ونتساعيش، شايف في العيد ما تعرفنيش، ظهرك راجل ما ما في الظلم، كلام يتقال لو تضربنا وراك برضه ناوي لو تضربنا وراك برضه ناوي لو راجل زيي مشيت ضدي اجاز بس ايض, كان انا اعرف اخد منك حق تاريخها يفضل وانت اسمك منسي حذر مني انا ليا حدودي في كل مكان انا ليا جروس كتير بتروح وسطك بتيجي تهديت بكلامي والناس تتهك وتقول ما شفت عايش من جوايا انا مجرد جمهوري فيرمت اعمل اي حاجه بس ما تعديش الفرحه صعبه اجراميه طول النهار ما اتحط وفن في مصر تنسى السته احنا خلاص في الالف التالت الضربه الجايه هتبقى الفحده ناويتك بقى مستني النهارده وقلت فيهم الفتحه النظام محتاج هنا مسحه، الشعب المصري استنى الفضحه، عاش ايام تاسيا جارحه، احلام بتعيش شرده او سرحة شفناش نور في الضلمه، احكام امريكا دايما ظلمه، احداث مؤلمه وناس مسلمه متأسلمة مش لاقي اجابه للاسئله، حسابات كتير ومتأجله، والناس اللي مصابره ومستحمله، طب لو زادت الاحوال، جهل وفار وناس مغرمه، ازاي احوالنا وصلت كده؟ لان انا برضه هرضى بكده، الثوره نازله وهي سهله، وعشان حريه راحوا مننا، او انت دايما انت ضحي او حدش عال فحال دايما عشان تعيش رفع راسك و انت مرة كلا